עזרו שלמה לריבוע כדי לכתוב את המשוואה הריבועית y שווה ל-3x בריבוע ועוד 24x פחות 27. לפי נוסחת הקודקוד וזה, וזהו את הקודקוד. אנחנו נראה מה היא נוסחת הקודקוד, אבל לבסוף נשלים את הריבוע, ניצור את הפונקציה, או שנעשה על המניפולציה אלגברית, כדי להגיע לצורה של y שווה ל-a כפול x פחות b בריבוע ועוד c. אנחנו רוצים להציג את המשוואה בצורה הזאת שכאן, זאת היא נוסחת הקודקוד. ברגע שיש לכם אותה בצורה של נוסחת קודקוד, תראו אתם יכולים לזהות את ערך x של הקודקוד כערך שיגרום לביטוי ליות שווה ל-0. במקרה הזה זה יהיה b. ערך y של הקודקוד, אם זה שווה ל אז ערך y יהיה פשוט c. אנחנו מיד נראה את זה, אנחנו נבין מדוע זהו הקודקוד ומדוע נוסחת הקודקוד שימושית. ננסה כעת לשחק עם המשוואה כדי להפוך אותה לצורה הזאת. נכתוב את זה מחדש. הדבר הראשון שמיד קופץ לעין, לפחות לנו, הוא כל המספרים האלה מתחלקים במינוס 3. אנחנו מצאנו כי תמיד קל יותר לשחק משוואה כאשר מקדם שנמצא ליד ה-x בריבוע הוא 1. נוציא כאן מינוס 3 כגורם משותף מחוץ לכל העסק הזה. נכתוב זה מחדש כי שווה למינוס 3 כפול x בריבוע. פחות 8x, כי 24 לחלק למינוס 3 זה, זה בעצם 8, ועוד 9. מינוס 27 לחלק למינוס 3 נותן תאישה חיובית. למעשה עדיף שנרשום את התאישה כאן בצד. עוד שנייה, תראו למה עשינו את זה. אנחנו רק רוצים לאפשר לנו לבטא את החלק הזה של הביטוי כריבוע מושלם. זה מה שנוסחת הקודקוד עושה לנו, אנחנו רוצים להיות מסוגלים לבטא את החלק הזה של הביטוי כריבוע מושלם. קיצת נוכל לעשות את זה. יש לנו x בריבוע פחות 8x, אז אם יש לנו 16 חיובי, פשוט חישבו על כך הזה, אם מינוס 8 וחילקנו אותו ב-2, תקבלו מינוס 4, תעלו אותו בריבוע, תקבלו 16 חיובי. אז אם יש לנו כאן 16 חיובי, אז זה נהיה ריבוע מושלם. זה יהיה x-4 בריבוע, אבל אתם לא יכולים סתם משום מקום להוסיף כאן 16, או שנוסיף סכום זה לשני אגפים, ואז אתם צריכים לחלק את זה גם במינוס 3, או שאתם יכולים פשוט להפחית מכאן 16. לא שינינו בכלל את הביטוי. הוספנו 16 16. אנחנו בעצם 0, לא שינינו זה. אבל זה לנו לבטא החלק הזה, אפשר לנו החלק הזה, של המשוואה כריבוע מושלם. הדבר הזה שכאן זה x-4 בריבוע. אם אתם מבולבלים, איך אפשר לדעת שזה 16? פשוט חישבו, לקחנו מינוס 8, חילקנו אותו ב-2, קיבלנו מינוס 4. אלינו בריבוע מינוס 4 זה שכאן זה מינוס 4 בריבוע. עכשיו צריך להפריד בדיוק אותו סכום כדי לא לשנות את המשוואה. החלק הזה זה x-4 בריבוע. עדיין נותן לנו כאן תלוי את 3. יש לנו כאן מינוס 16 ועוד 9, שזה מינוס 7. עוד מעט אנחנו מגיעים. קיבלנו כי y שווה למינוס 3 כפול כל הדבר הזה. לא בדיוק סיימנו כדי להגיע הלאה, עלינו להכפיל במינוס 3. אנחנו פילגנו את המינוס 3 לשני העברים. קיבלנו y שווה למינוס 3 כפול x 4 בריבוע. מינוס 3 כפול מינוס 7, זה 21 חיובי. קיבלנו את נוסחת הקודקוד, עד כה. אם כעת ברצונכם למצוא מהו הקודקוד, הסברנו לכם כיצד לעשות זאת, מצאו מהו הערך של x שגורם לכך שזה יהיה שווה ל-0. כדי שהאיבר הזה יהיה 0, x-4 חייב להיות שווה 0. אם x-4 חייב להיות שווה ל-0, תוסיפו 4 לשני אגפים, תקבלו ש חייב להיות 4. אם x שווה ל-4, אז זה 0, כל הדבר הזה יהיה 0, ואז y שווה ל-21. לכן הקודקוד של הפרבולה נסרטט כאן, זה גרף מהיר, רק של הפרבולה יהיה בנקודה 4 פסיק 21. נסרטט את זה בצורה הזאת, ממוקם בנקודה, אם זאת הנקודה 4, זאת שכאן, היא, זהו ציר y זהו ציר x אז זאת של הנקודה 4 פסיק 21. זאת היא נקודת המינימום או נקודת המקסימום של הפרבולה שלנו, וכדי לדעת היא, נקודת המינימומו המקסימום, חשבו מה קורה כאן. בואו נחקור מעט את המשוואה הזאת. הדבר הזה, x-4 בריבוע, יהיה תמיד, תמיד, תמיד, גדול מ-או שווה ל-0. במקרה הכי גרוע, 0, אבל אנחנו מעלים כאן בריבוע. אז ברור כי התוצאה לא תהיה שלילית. וכאשר לוקחים מספר שאינו שלילי ואז מכפילים 3, מובטח לכם כי כל הדבר הזה יהיה קטן מ-או שווה ל -0. הערך הטוב ביותר, הוא הגבוה ביותר שהפונקציה הזאת יכולה לקבל, הוא כאשר הביטוי הזה שכאן יהיה שווה ל-0. הביטוי הזה שווה ל-0 כאשר x יהיה שווה ל-4 ו-y ל-1. כלומר, זה הערך הגבוה ביותר שהפונקציה יכולה להגיע. מכאן יכולה רק לרדת. אם תזיזו את x 4 אז הביטוי, הביטוי הזה שכאן יהפוך להיות שונה מ-0. וכאשר מעלים אותו בריבוע, הוא יישאר תמיד חיובי, וכאשר תכפיל אותו במינוס 3, התוצאה תהיה שלילית. תקבלו מספר שלילי ועוד 21, וזה קטן מ-21, לכן הפרבולה תיראה כמו זה. הפרבולה שלכם תיראה כך. זאת הסיבה שנוסחת הקודקוד שימושית. אתם יכולים לפרק את זה לחלקים של המשוואה, שהרקם... משתנה ולחפש מהו המינימום או המקסימום שמתקבל, זהו הקודקוד, זה מתקיים כאשר x שווה ל-4, ואנחנו... ואתם יודעים מהו ערך ה-y בילד שיש לנו כאן נקדם שלילי, יש לנו כאן מינוס 3, אתם יודעים כי היא פונקציה נפתחת כלפי מטה, אילו היה כאן 3 של... חיובי, הדבר הזה היה מינימום ב-0, והיא הייתה נפתחת מעלה.